Марія вийшла на прогулянку з дітьми. Від дому далеко не відходять. В будь-який момент може прилетіти ворожий снаряд. Каже, з початком війни забула, що таке спокій. Але наразі виїжджати з міста не планує. Я не можу спокійно не то що вийти ех, з ребенком погуляти, а якщо просто в квартирі сидіти страшно, спати в коридорі, другий спить в тамбурі дитин. Війна. Сейчас на даний момент ну, як то устраюває жити здесь, звісно, в страхі, але це вдома. Поміті ще одна жителька будинку Марія Феодосіївна ну, розповідає: скажу, жити хочу. важко, але вдячна ОСБ за підтримку. Нам приходиться січа з Ну от СБ допомагають нам, пайки дають, вот, вода у нас єсть. Вот це прекрасно, це добре. Клара Сіряченко відповідальна за видачу гуманітарної допомоги в одному з будинків. Каже: "Стараються забезпечувати миколаївців всім необхідним. На Дім я складаю списки і потім по цим спискам даю і видають нам гуманітарну допомогу. Підпис ставить людина і отримує цю гуманітарну допомогу. Продукти, питання, мука. Кожна людина отримує, кожна сім'я. Голова правління ОСББ Євген Корольков показує кореспондентам Суспільного наслідки ворожих обстрілів, прошиті наскрізь двері, понівечені дах та асфальт біля будинку. Попри небезпеку, робота ОСББ продовжується. Пріоритет підготовка до опалювального сезону. «Ми вже повбирали всі горищі, повбирали підвали, зараз я шукаю можливості для того, щоб закупити необхідні матеріали для того, щоб утеплити будинок. В час війни ми зробили водопровід холодної води, змінили, ну і багато чого повбирали, багато чого так, по, по дрібницям зробили». Вирішити питання питної води допомагають благодійники, які бажають залишитись інкогніто. Кожного дня або через день водовозом привозять сюди 18 тонн питної води, сюди закачуються, ми виносимо такі шланги і люди набирають собі воду. Також Євген розповідає, заборгованість за послуги ОСББ зросла. Заборгованість стала більше. Ну, це розуміло чому. Але я би на своїх людей не скаржився, бо як не як, а люди сплачують, я думаю, що буде набагато гірше. Є персональна така робота з боржниками, є персональна робота з мешканцями, з співвласниками ОСББ, я з ними ним розмовляю, я їм кажу, що не треба накоплювати, накоплювати борги, бо. Прийде час, прийде перемога, і... а тут у вас буде нова війна з боргами. Микола облаштовує тротуар біля багатоповерхівок. Каже, втратив роботу, відтак вирішив допомагати своєму ОСББ. Просто допомагаю поки в в ССБ, ОСББ, тому що роботу втратив, так і ніяких де роботи, так допомагаю поки тут підробку. І от скільки працюєте, який фронт робіт у вас? Ну, вже місяць. У нас тут здесь дорожка, і получається вивозліст другого дому теж дорожка ділина. Євген Корольков каже, минулого року вдалося здобути перемогу в номінації Кращий двір Інгульського району. Зараз багато планів порушила війна. Зокрема, за програмою громадського бюджету мали бути побудовані паркур-майданчик, воркаут-майданчик і тренажери для людей з інвалідністю. Також планувалось провести капітальний ремонт ліфтів одного з будинків, але війна внесла корективи. Планів не полишає, шукає спонсорів. Назарій Рубаняк, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.